Олімпійська бронзова призерка зі стрибків у воду Олена Жупіна надала до нового музею символіку олімпійських ігор в Афінах та пам'ятні сувеніри, світлини і відео з особистого архіву. Я думаю, що і для молодого покоління, і для дорослих, це буде дуже цікаво. «Я думаю, і для молодих, і для дорослих це буде дуже цікаво. Пройти, почитати, подивитися. І я думаю, що я зі своєю родиною ще не раз сюди прийду і все більш уважно почитаю та подивлюся. Навіть свої світ... Детлини та відео, які вдома ніколи подивитися, я думаю, із задоволенням. Родиною подивимось. «Це, звичайно, історія, в першу чергу. Це це історія, у першу чергу. А також це приємно, що тебе оцінили, твою працю, твій внесок. І це для нашого молодого покоління наочний посібник того, до чого потрібно прагнути. Тому що, коли дітям розповідаєш – це одне. А коли він бачить історію та людину – це більше враження залишає». Присутнім під час відкриття спортсменам вручили пам'ятні поштові марки з портретами запорізьких олімпійців. Голова Запорізького обласного відділення Національного олімпійського комітету України Володимир Лобанов надав у якості експонату олімпійський костюм, в якому був у 2000 році на літніх олімпійських іграх у Сіднеї. Ті, хто не дав сюда свої, значить, такі медалі. Тіх, хто не дав сюди свої медалі або нагороди, звичайно, хотів щоб музей поповнювався, я впевнений, що це буде, тому що кожен із тих, хто прийшов, може дітей, їхніх внуків побачити і скажуть: дідусь або бабуся, а де ж ваші нагороди? Я, чесно кажучи, хотів, щоб це було в окремому залі, але як сказала Галина Григорівна, кружило, сказала про те, що в усіх музеях це спільно з бібліотеками. Потрібно більше сьогодні казати про здоровий спосіб життя, про те, що дітей сьогодні необхідно чимо зарядити, наприклад, такими речами, які ми бачимо у музеї, і тоді у дитини з'являться бажання, питання та інтерес у залі Олімпійської слави представлена інформація про 36 запорізьких спортсменів, які завоювали олімпійські медалі, їхні особисті речі та інформаційні таблички про спортсменів. Тут представлені всі олімпійці, які коли-небудь вигравали Якісь медалі там золото, срібло, бронзу а, на олімпіадах, починаючи з Якова Пункена, який здобув у 1952 році першу золоту нагороду для нашої, а, нашого міста, і закінчуючи перевізом Насібовим, який цього року привіз медалі з токійської олімпіади. Всі речі, які у нас сьогодні представлені, це в принципі ексклюзив, тому що такі речі є тільки у наших спортсменах. Тобто, як бачите, це такий невеличкий хаб, де можна приймати гостей, де можна робити невеличкі такі, скажімо так, зустрічі спортсменів з молоддю, з шанувальниками і так далі, проводити якісь нагороди. Оскільки музей феноменальної сили працює у бібліотеці, кожен читач може взяти книгу спортивної тематики, каже Михайло Мордовськой. За його словами, поділений музей на два великих та два малих зали, де представлений із десяток видів спорту. Зокрема, важка і легка атлетика, греко-римська боротьба, бокс, гімнастика, водні види спорту. За словами директорки міського департаменту культури та спорту Катерини Сімонової, на будівництво музею феноменальної сили витратили 1 мільйон гривень. Олена Черкун, Владислав Киящук, новини на Суспільному, Запоріжжя.